سلام عليكم ازيك يا باشمهندسين تعال اتكلم معاك النهارده في في سؤال من اسئله الانترفيو سؤال سهل جدا بس طبعا ما ينفعش تدخل انترفيو غير انت عارفه من بداهيات مهندس الموقع انا كمهندس داخل بقدم على وظيفه مهندس موقع لازم افهم امتى اشد افك الشده الخشبيه دي بعد ما صبيت طيب هو السؤال ده سهل بس بتلاحظ ان مهندسين كتير عدوا علينا انا بلاقي ان مش عارفين اجابه السؤال ده مش مالوش قاعده يعني هو بتحس ان بيقول لك بعد خمس ايام او خمس أيام ده ايه انا شغل يعني لو انا ب... لو انا بعمل السقف طب انا بعمل الكاميرا طب انا بعمل كابولي طب انا بعمل عمود ايه السؤال إيه الاجابه بتاعتك إيه الاجابه بتاعه عنده هو إيه مش فاهم فطبعا ما ينفعش على طول على طول بترفض لانك انت جاي انت جاي عندي تقدم عن تربيون انت اصلا مش عارف حاجه مش عارف ايه ايه, إيه بي زي ما بقول او او ا ب مهندس موقع نصيحة ليك كمهندس موقع بتأد او اي مهندس بتأد... داخل انترفيو ما ينفعش تهبط. ما ينفعش تقول لدى حسسه تحسسه ان انت بتقول اي كلام وخلاص كلام مش مبنى على علم. تمام? ف... فاحنا مع بعض هنعرف ازاي بقيس او ازاي بحسب انا انت هفك الشدة الخشبية بتاعت دي. والموضوع سهل يعني ما فيهوش حاجة. تعال نتكلم مثلا لو انا نبدأ لو انا عندي ايه? الكاميرا لو انا عندي لا بلاش خلينا خلينا في العمود، لو انا عندي عم... لو انا بصب عمود الاعمده او الاواعد دي بفكها بعد 24 ساعه، يعني انا مثلا صبيت النهارده خلاص بروح بيتي وباجي ثاني يوم بفك الشده الخشبيه دي وبرش الخشب أو برش الخرسانه دي ميه. احنا قلنا كنا اتكلمنا في فيديو ثاني برش الخرسانه دي كام مره برشها مره الصبح ومره اخر اليوم لمده سبع ايام، يفضل ان هي توصل لسبع ايام ممكن خمسه سته سبعه مش هتفرق بس ايه يفضل ان هي تبقى ايام طبعا عشان ادي الخرسانه كل يوم اديها ميه عشان تفضل معايا رطبه فتوصل لاقصى الاجهاد احنا قلنا عليه نقطه الدوري طيب لو انا مثلا لو انا عندي كاميرا او بلاطه طب في الكاميرات وبلاطات دول نفس الحاجه نفس القانون بتبقى عندك في الكاميرات او البلاطات بتقول 2 ضرب البحر الصغير زائد 2 مثلا لو انا عندي قائل لو انا عندي قاعدة مقاس 5 في 3 لو انا عندي معلش سقف 5 في 3 فانا بشتغل على ايه على البحر الصغير اللي هو كام 3 فبقول 2 ضرب 3 6 زائد 2 يبقى كده معايا كام 8 طيب اقول له 8 انا افترض مثلا ان انا عندي اه السقف 2 في 2 فانا هاجي اقول 2 ضرب 2 ادي 4 وزائد 2 ادي 6 بس ده أقلم ده 6 تمام ولا لا على عكس ده فيه مشكله يعني الاجابه بتاعتك هتبقى عندك 2 ضرب البحر الصغير زائد 2 بشرط ان هام اتقلش عن 7 ايام طب لو قلت عن 7 ايام لا بزود وبشتغل على السبعة 7 ايام طيب لو انا شغال على الكابولي لو انا طب انا عايز اعرف الكابولي ده هيتفك بعد قد ايه الكابولي هتبقى عندك 4 ضرب امتداد الكابولي زائد 2 لو افترضنا مثلا امتداد الكابولي ده متر ونص هاجي انا مثلا اقول 4 ضرب واحد ونص 6 زائد زائد 2 8 نفس الكلام ما ينفعش يقل معايا عن 7 ايام يعني مثلا لو ان ده متر يبقى عندك 4 في 1 ادي 4 زائد 2 6 اقل من 7 ولا اكتر من 7 اقل من 7 يبقى انا لا اشتغل على السبعه يعني بضرب وبشوف ان هي بحيث ما تقلش معايا على ال طب اللي احنا قلنا ده مش في حاله الاسمنت العادي اللي هو اسمنت العادي طب لو انا عندي اسمنت سريع الموضوع ده معايا كله بيقل لنص. يعني ايه؟ ما ينفعش يقل إيه معايا بدل ما قلنا سبعة ايام، ما ينفعش يقل إيه معايا عن اربعة ايام او ثلاث ايام ونص. يعني ايه؟ ببدا قل حاجه عندي ثلاثه ونص، والارقام بتبقى ايه؟ معايا النص. كل الارقام اللي دي بتبقى معايا النص. هات أسمان سريع اتصال. ده باختصار كده احنا اللي اتكلمنا عليه. عن فك الشده الخشبيه. اتمنى هو سهل سهل وبسيط واتمنى ان انا اكون عرفت اوصل لك اجابه سؤال من من يعني اهم الاسئله اللي بتلاقيها في اي انترفيو تلاقيه اول سؤال بيقول لك بيسالك السؤال ده وشكرا ليك يا باشمهندس.